البيان. قال لي أحد الرؤساء ذات يوم إني لتأتيني أحيانا رقاع الاستعطاف فأكاد أهملها لما تشتمل عليه من الأساليب المنفرة لولا أن الله تعالى يلهمني نيات كاتبيها وأين يذهبون ولولا ذلك لكنتم من الظالمين ذلك ما يراه القارئ في كثير من المخطوطات التي يخطها اليوم كاتبوها في الصحف ورقاء الشكوى والكتب الخاصه والمؤلفات العامه هزل في موضع الجد وجد في موضع الهزل واسهاب في مكان الايجاز وايجاز في مكان الاسهاب وجهل بفرق ما بين العتاب والتانيب والانتقام والتاديب والاستعطاف والاستخفاف وقصور عن ادراك منازل الخطاب ومواقفه بين السوقه والامراء والعلماء والجهلاء حتى ان الكاتب ليقيم في الشوكه يشاكها مناحة لا يقيمها في الفاجعة يفجع بها ويكتب في الحوادث الصغار ما يعجز عن كتابة مثله في الحوادث الكبار ويخاطب صديقه بما يخاطب به عدوه ويناجي أجيره بمثل ما يناجي به أميره ذهب الناس في معنى البيان مذاهب متفرقة واختلفوا في شأنه اختلافا كثيرا ولا أدري على ما يختلفون وأين يذهبون وهذا لفظه دال على معناه دلالة واضحة لا تشتبه وجوهها ولا تتشعب مساركها ليس البيان إلا الإبانة عن المعنى القائم في النفس وتصويره في نظر القارئ أو مسمع السامع تصويرا صحيحا لا يتجاوزه ولا يقصر عنه فإن علقت به آفة من تينك الآفتين فهو العي والحص جهل البيان قوم فظنوا أنه الاستكثار من غريب اللغة ونادر الأساليب فغصوا بها صدور كتاباتهم وحشوها في حلوقها حشوا يقبض أوداجها ويحبس أنفاسها فإذا قدر لك أن تقرأها وكنت ممن وهبهم الله صدرا رحبا وفؤادا جلدا وجنانا يحتمل ما حمل عليه من آفات الدهر ورزاياه قرأت متنا مشوشا من متون اللغة أو كتابا مضطربا من كتب المترادفات وجهله آخرون فظنوا أنه الهذر في القول والتبسط في الحديث واقعا ذلك من حال الكلام ومقتضاه حيث وقع فلا يزالون يجترون بالكلمة اجترار الناقة بجرتها ويتمطقون بها تمطق الشفاه بريقتها حتى تسف وتتبذل وحتى ما تكاد تسيغها الحلوق ولا تطرح عليها العيون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يخيل إلي أن الكتاب في هذا العصر يكتبون لأنفسهم أكثر مما يكتبون للناس وأن كتابتهم أشبه شيء بالأحاديث النفسية التي تتلجلج في نفس الإنسان حينما يخلو بنفسه ويأنس بوحدته فإني لا أكاد أرى بينهم من يضع فمه على أذن السامع وضعا محكما وينفث في روعه ما يريد أن ينفث من خواطر قلبه وهواجس نفسه البيان صلة بين متكلم يفهم وسامع يفهم، فبمقدار تلك الصلة من القوة والضعف تكون منزلة الكاتب من الرفعة والسقوط. فإن أردت أن تكون كاتبًا فاجعل هذه القاعدة في البيان قاعدتك، واحرص الحرص كله على ألا يخدعك عنها خادع فتسقط مع الساقطين. ما أصيب البيان العربي بما أصيب به إلا من ناحية الجهل بأساليب اللغة العربية. ولا أدري كيف يستطيع الكاتب أن يكون كاتبا عربيا قبل أن يطلع على أساليب العرب في أوصافهم ونعوتهم ومدحهم وهجوهم ومحاوراتهم ومساجلاتهم وقبل أن يعرف كيف كانوا يعاتبون ويؤنبون ويعظون وينصحون ويتغزلون وينسبون ويستعطفون ويسترحمون وبأي لغة يحاول أن يكتب ما يريد إن لم يستمد تلك الروح العربية استمدادا يملأ ما بين جوانحه حتى يتدفق مع المداد من أنبوب يراعه على صفحات قرطاصه إني لأقرأ ما كتبه الجاحظ وابن المقفع والصاحب والصابي والهمذاني والخوارزمي وأمثالهم من كتاب العربية الأولى ثم أقرأ ما خطه هؤلاء الكاتبون في هذه الصحف والأسفار فأشعر بما يشعر به المنتقل دفعة واحدة من غرفة محكمة نوافذها مسبلة سطورها إلى جو يسيل قرا وصرا ويترقرق ثلجا وبردا ذلك لأني أقرأ لغة لا هي بالعربية فاغتبط بها ولا هي بالعامية فأتفكه بهذا ذيانها ومجونها رأيت أكثر الكاتبين في هذا العصر بين رجلين رجل يستمد روح كتابته من مطالعة الصحف وما يشاكلها في أساليبها من المؤلفات الحديثة والروايات المترجمة وربما كتاب تلك المخطوطات أحوج من قارئها إلى الاستمداد، فإذا علقت بنفسه تلك الملكة الصحفية ألقى بها في روع قارئ كتابته أدون مما أخذها فيدلي به آخذها كذلك إلى غيره أسمج صورة وأكثر تشويها وهكذا حتى لا يبقى فيها من روح العربية إلا كما يبقى من الأطلال البالية بعد كر الغداة ومر الأشي وطالب قصارى ما يأخذه عن أستاذه نحو اللغة وصرفها وبديعها وبيانها ورسمها وإملائها ومفرداتها ومتونها ومؤتلفاتها ومختلفاتها وغير ذلك من آلاتها وأدواتها. أما روحها وجوهرها فأكثر أساتذة البيان في المدارس علماء غير أدباء وحاجة طالب اللغة إلى أستاذ يفيض عليه روح اللغة ويحي له بسرها ويفضي إليه بلبها وجوهرها أكثر من حاجته إلى أستاذ يعلمه وسائلها وآلاتها وعندي ألا فرق بين أستاذ الأخلاق وأستاذ البيان فكما أن طالب الأخلاق لا يستفيدها إلا من أستاذ كملت أخلاقه وحسنت آدابه كذلك طالب البيان لا يستفيده إلا من أستاذ مبين ولا يقذفن في رؤي القارئ أني أحاول استلاب فضل الفاضلين او اني انكر على فصحاء هذه اللغه ما وهبهم الله من نعمه البيان فما هذا اردت ولا اليه ذهبت وانما اقول ان عشره من الكتاب المجيدين وخمسه من الشعراء البارعين قليل في بلد يقولون عنه انه بلد اللغه العربيه اليوم ومرعاها الخصيب وبعد فاني لا ارى لك يا طالب البيان العربي سبيلا اليه إلا مزاولة المنشآت العربية منثورها ومنظومها والوقوف بها وقوف المثبت المتفهم لا وقوف المتنزه المتفرج فإن رأيت أنك قد شغفت بها وكلفت بمعاودتها والاختلاف إليها وأن قد لذ لك منها ما يلذ للعاشق من زورة الطيف في غرة الظلام فأعلم أنك قد أخذ من البيان بنصيب فانضي لشأنك ولا تلوي على شيء مما وراءك حتى تبلغ من طلبتك ما تريد ولا تحدثنك نفسك أني أحملك على مطالعة المنشآت العربية لأسلوب تسترقه أو تركيب تختلسه، فإني لا أحب أن تكون سارقا ولا مختلصا على أنك إن ذهبت إلى ما ظلنت أني أذهب إليه في نصيحتك لم يكن دركك دركا ولا بيانك بيانا وكان كل ما أفته من ذلك ان تخرج للناس من البيان صوره مشوهه لا تناسب بين اجزائها وبرده مرقعه لا تشابه بين الوانها وانما اريد ان تحصل لنفسك ملكه في البيان راسخه تصدر عنها اثارها بصوره واحده حتى لا يكون شانك شان اولئك الذين قد علقت ذاكرتهم بطائفه من منثور العرب ومنظومها فقنعوا بها وظنوا انهم قد بلغوا من اللغه ما ارادوا. قناه قصص عبد الباري الطشاني على اليوتيوب فاذا جد الجد وارادوا انفسهم على الافصاح عن شيء من خلجات نفوسهم رجعوا الى تلك المحفوظات ونبشوا دفائنها فان وجدوا بينها ما يدل على المعنى الذي يريدونه انتزعوه من مكانه انتزاعا وحشروه في كتابتهم حشرا والا فإما أن يتبذلوا باستعمال التراكيب الساقطة المشنوعة، أو يهجروا تلك المعاني إلى أخرى غيرها لا علاقة بينها وبين سابقاتها ولاحقاتها، فهم لا بد لهم من إحدى السوأتين، إما فساد المعاني واضطرابها، أو هجنة التراكيب وبشاعتها، فاحذر أن تكون واحدا منهم، أو أن تصدق ما يقولونه في تلمس العذر لأنفسهم. من أن اللغة العربية أضيق من أن تتسع لجميع المعاني المستحدثة وأنهما لجئوا إلى التبذل في التراكيب إلا لاستحالة الترفع فيها فاللغة العربية أرحب صدرا من أن تضيق بهذه المعاني العامة المطروقة بعدما وسعت من دقائق العلوم ما لا قبل لغيرها باحتماله وقدرت من هواجس الصدور وأحاديث النفوس وسرائر القلوب على الذي عيت به اللغات القادرات وليس الشأن في عجز اللغة وضيقها وإنما الشأن في عجز المشتغلين بها عن الاضطراب في أرجائها والتغلغل في أثنائها واقتنائهم من بحرها بهذه البلة التي لا تثلج صدرا ولا تشفي أواما وكل ما يعد عليها من الذنوب أنها لا تشتمل على أعلام لهذه الهنات المستحدثة وهو في مذهب أقل الذنوب جرما وأضعفها شأنا ما دمنا نعرف وجه الحيلة في علاجه بالاشتقاق إن وجدنا السبيل إليه أو التعريب والوضع إن عجزنا عن الاشتقاق فالأمر أهون من أن نحار فيه وأصغر من أن نقضي أعمارنا في الوقوف ببابه والأخذ والرد في شأنه والمساجلة والمناظرة في اختيار أقرب الطرق إليه وأجداها عليه واعلم أنه لا بد لك من حسن الاختيار فيما تريد أن تزاوله من المنشآت العربية فليس كل متقدم ينفعك ولا كل متاخر يضرك ولا احسبك الا واقفا بين يدي هذا الامر موقف الحيره والاضطراب لان حسن الاختيار طلبه تتعثر بين يديها الامال وتقطع دونها اعناق الرجال فالجا في ذلك الى فطاحل الادباء الذين تعرف ويعرف الناس منهم ذوقا سليما وقريحه صافيه وملكه في الادب كانها مصفات الذهب فإن فعلت وكنت ممن وهبهم الله ذكاء وفطنة وقارحة خصبة لينة صالحة لنماء ما يلقى فيها من البذور الطيبة عدت وبين جنبيك ملكة في البيان زاهرة يتناثر منها منثور الأدب ومنظومه تناثر الورود والأنوار من حديقة الأزهار من كتاب النظرات لمصطفى لطفي المنفروطي بصوت عبد البارئ الطشاني شاهد أيضا أحد هذه الفيديوهات الظاهرة أمامك على الشاشة